قال: أصلحوا طرقكم إن أجريتم عدلاً لا تظلموا الغريب، اليتيم، الأرملة، لا تسفكوا دم، لا تسيروا وراء آلهة أخرى، مش بتعبد الرب وتروح تعبد أمور ثانية بهالحياة، انتبه. أنتوا عم تتكلوا على كلام كذب. وبدي لكم شيء مهم عم بقول الرب على فم إرميا. اذهبوا إلى موضع الذي في شوفوا الأماكن الأخرى اللي غلطوا هاي الغلطة يلي حملوا اسم الرب وعبدوا لكن ما انتبهوا للثمر ولحياتهم شو عمل الرب فيها أضع عليها. ما بقي حجر على حجر مع أنه حاملين اسمه هذي شعبه أضع عليهم الرب جاب أمة أشرار أصصته ما عنده مشكل ما بحب الشجر الكل ورق بلا ثمر، ما بحب الشكل. في ناس اوقات صادقين بيقول لك انا هيك انا هيك، عال مشكلته اقل من مشكله اللي بيقول انا مش هيك، انا هيك. انا مؤمن، انا للرب، انا بحب الرب. بس بلا ولا ثمر. وقال له شغله يا بتخوف كمان. قال له روح قل لهم هيك وبدي منك امر كمان غريب. قال له لا تصلي لاجل هذا الشعب، ولا ترفع لاجلهم دعاء ولا صلاه، ولا تلح علي لاني لا اسمعك. هذا الرب عم بيقول ما رح رد. هي استجابه صلاه مبكره، لا. ارميا، لا. لا تصلي لهم، لا تتشفع لهم، لا تعمل لهم واسطه، ما رح بشيء يا ارميا، ليه عم بقول له هيك؟ شو الهدف؟ حتى يروحوا ويضبطوا أمورهم ما نطلب الرب يعمل شيء نحن لازم نعمله أصلحوا طرقكم روحوا شوفوا إيمانكم هل يثمر في حياتكم هل يروا الناس فيكم يسوع بشوفوا محبته رحمته فرحه سلامه غفرانه كل شيء هو الجمال كله هذا الثمر اللي بده إيه الرب وإلا لا يسكننا في بيته